Gledajte pa četirite. Mislite li da je sad na pololokalnih izborom... Znači, ovo nije prijetnja, ovo je naprosto moj, moj ja. predviženje. Dakle, Nemam čim prijetiti jako. Možda vrijeme i za rekonstrukciju vlade. Da ste na mjeru premijera Plonjkovića bili šta mijenjali. Ko su najslabije karikluci? Ne, ne mogu to komentirati. Stvar. To je baš njegova stvar i stvar je većina od parlamenta. To je izbor što god se odabere od onog što, neki se i nisu javili na taj natječaj, a rekli su da će se javiti. To je sve dobro, dakle to sve zadovoljava potrebe Hrvatske vojske za sljedećih 30 godina. Eurosom. Dobro to je mislim ono, kad pogledate u Oxford Dictionary ono prevara ili Frodu onda piše ono eurosom. Dakle to je bilo prevara. A, a, a, I to je na kraju krajeva nekakva umjetnost, ne, koja je subjektivna. Prema tome, glavu gore mislim, pred našom pjevače sa mobilom, ja mislim da je ozbiljna karijera. A to nek zaboravim. To velike, velike st... Da i ne, dakle. Ima tu jako interesantnih rezultata. I s jedne, i s druge, i s treće strane. E, tu su još neke bitke otvorene u, u nekim do sada na oko nedodirljivim sredinama, bedemima čak, tako dakle. da. Bit ćete još svega. Ali da, recimo, HDP ne skupi potpise u ko to je stvarno... Ali stvarno, to ne mogu komentirati, nije se to tiče. Nisu skušali predsjednika dao ostavku kako sam vidio njihova stvar. Htio bih se osvrnuti na potpuno sulude tvrdnje nekih ljudi da je to opcija koja je financirana iz inozemstva. To obično govore ljudi kojima, kojima se inače cijeli život tvrti oko novaca, tam lovice, ne. Dakle, to, je, to ne samo da je uvreda nego suluda u Hrvatskoj 2021. godine reći da je nekakva opcija financirana iz inozemstva trošili milijuni kuna Eto, koji ja kao predsjednik stranke nisam nikad vidio, to su, to su platili privatni donatori, klientela, mafija, svake vrste, ne? i onda je na kraju to, jedna ta stranka morala platiti. E, tada se trošio, to su bili petominutni spotovi na televiziji, sada ja to nisam vidio, ni od hradi zero. Dakle, opiče da je nekome financirana kampanja izvana, a sama kampanja je bila zaista u okviru zakona. Dakle, da te ne bi financirao Soroš, ili ne znam nekakva ono fanatična sekta financirate hrvatski državni proračun. Dogod ti bi rače ove povjerenje, kad ga izgubiš, više nemaš. Dosta I svaki ne... drugi prihod strane koji su biti ima. Dosta ima novih imena na listama. <laughs> pa stalno je smjena generacija, dakle to je kao pogrodnom poduzeću, stalno je sezona. Dakle nema, nema, nema. uvijek je sezona. Tako.